දූරබව නැතද දනනේ පාදලි දෙද මාගේ හදවතේ මෙලෙස පරදුකරී පාද ගැබ හින තන්ද සෝදලා Never තුමන් නුව ගහසරල් කිසීම දාවිය කෙන්නපා ඉඳි නැමකල් කුටි නිදුකින් சின்ன පතනවා sada පතනත තුමන් නුව ගහසරල් කිසීම දාවිය කෙන්නපා ඉඳි නැමකල් කුටි නිදුකින් சின்ன පතනවා sada චීලයෙන්සේදා ආවේ මා ඔය ඇත කඳුර පවන්නේ හිත දෙන්නේ ආදරේට මාගේ හදවත මේ ලෙස පළුදු කරේ පාට ගැබ හිල තන්ද